أوعى هتشيل هم ملقين كل همكم عليه وهو يعتني بكم خلي بالكم تحت كل مليون خط احيانا احيانا اقول لربنا شيل همي وراح واخد حته شايلها انا مش واثق في الله مش واثق فيه، خلي بالكو، خلي بالك. الله يعطينا على قدر الثقة فيه، بتثق في ربنا قد نحن نملك الله بقدر ما نتركه أن يملكنا، الله له فيك قد إيه؟ خلي بالكو، خلي بالكو، خلي بالكو، فاكرين سمعان الدباغ؟ فاكرين؟ ربنا يقول لا تشتهي يا سمعان، حاضر يا رب لا تنظر يا سمعان حاضر يا رب لا تخطئ يا سمعان حاضر يا رب أنقل الجبل يا رب حاضر يا سمعان خلو بركب الله يعطينا على قدر ثقتنا فيه تثق فيه جديه تسق فيه ايه تستريح له جديه بتسلم حياتك له جديه سلمنا فصرنا نوحنا في تسليم باطل تسليم باطل زي يهوذا يهوذا مع المسيح بالشكل مضمون وبعيد قاعد عند الفلوس قاعد عند التراب قاعد عند الطين طب ما انت مسلم حياتك لربنا بشكل بس تسليم باطل في تسليم مزيف شمشون كان مدي شعره لله وقلبه لدليله هل ده تسليم؟ هل ده تسليم؟ على قدر تسليمنا لله على قدر اهتمام وبنا على قدر تسليمنا لله على قدر اوعى اوعى او... تهدام اهتم... كل القصة عندك الموضوع معاك القضية بتاعتك انا خاضع لك وخاضع لفكرك بس واحد مفيش حزن اتنين انت قوي تلاتة اوعى تشيل هم اوعى تشيل هم ادي له هو. عشان كده بيقول ارجعوا الي ارجع اليكم، اوعى تشيل هم، ادي كل همك لربنا، قول له يا رب القضيه بتاعتك، الموضوع بتاعك وانا خاضع وفرحان لفكرك، انا خاضع هو بيدينا على قدر ما نثق فيه، فاكرين؟ فاكرين داوود النبي لما راح للرجل الجبار القوي كان معاه ايه؟ مقلاع وطوبه وايدان ها مقلاع وطوب دول معنا احنا الثالثه مع هو بس مش معانا واسم رب الجنود احنا شاطرين نار المقلاع والطوبه بس عشان كده احنا خايفين ومرعوبين ومش بنغلب قال له انت تاتي بالسيف ورمح انا جايب اسم رب الجنود ترى نحن نمتلك اسم رب الجنود ها معانا اسم رب الجنود محتاجين اسم رب الجنود كان في مرة واحد عنده عنده عنده, عنده قصر كبير فيه أوضة يجي 20 30 أوضة فليجي حد بيخبط عليه بالليل مين بيخبط؟ قال أنا يسوع الناصري يسوع الناصري معقول؟ إيه ده؟ اتفضل يا رب تفضل تفضل الأوضة بتاعتك ها؟ وراح اتقفل عليه ومشي الساعة خمسة الصبح الشيطان بيخبط عليه مسكه فضل يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه, فيه صبح الرجل الصبح بيقول لربنا يا رب يسوع المسيح أنت هنا والشيطان بهدلني بالليل، قال لي يا ابني انت قلت لي خليك في الاوضه دي، قال له خلاص خد الاوضه الثانيه اللي جنبيها، الشيطان الساعه 5 الصبح جه فضل يضرب في لما طحنه، راح مجاوب السيد المسيح بيقول له يا سيدي يسوع المسيح انت هنا والشيطان تعبني، قال له يا ابني انت قلت لي خليك في الاوضتين دول، قال له خد البيت كله الشيطان ما يا ترى المسيح ليه في قد ايه؟ واخد اوضه ولا واخد قلبك ولا واخد كورنر واخد قد ايه فيك ليه فيك قد خلي المسيح يستلم الدنيا كلها عشان يقدر يدافع عنك عشان تعيش في سلام عشان ما يبقاش في هم في حياتك سلم وحياتك كامله خلي بالك خلي بالك الله الله يعطينا على قدر امانتنا كل ما نكون امانه يدينا كل ما نكون أمنا يدينا ارجعوا الي ارجع الي ارجعوا الي ارجع اليكم ارجع لصورتك الاولى التي خلقت عليها الصوره الجميله صوره ربنا عارفين كيف ترجع لنا صوره ربنا عارفين ها عارفين لما نقعد معاه شويه بس لما نقعد مع ربنا شويه احنا مش عارفين انفسنا فرصه نقعد معاه يرسم ملامحه فينا مجرش وقت أنا قاعد على النت لغاية 5 الصبح، أنا قاعد على التلفزيون لغاية ثلاثة الفجر، أنا قاعد أحك في التليفون لغاية سبعة الصبح، أنا قاعد إيه؟ طب وربنا؟ لا ما فيش وقت، من ما عنديش وقت يا ربنا، تايه الفراق؟ يطبع ملامحه فيك وهو مش شايفها. أنتوا فاكرين؟ أنتوا فاكرين فاكرين النبي؟ أنتوا فاكرين؟ ده قاعد مع ربنا جايبين أربعين يوم. نزل بين إسرائيل مش قادرين يبصوا له. مش قادرين يشوفوه. عندما عندما عندما رأوا وجه الله فيه اطاعوه مش وراه في القف مش وراه في الارض الصخرة ما طلبوش منه اعميد لحياتهم شاف ربنا فيه ادوا انفسكم فرصة لله يطبع ملامح فيكم فيروا اعمالكم الصالحة يمجدون آبائكم السلامة. واحد واحد ارجعوا الي ارجع اليكم. ربنا يعني كده بالبلدي كده بيقول ارجعوا الي عشان تفرحوا ارجعوا الي تعود لكم قوتكم ارجعوا الي ارجعوا للبساطه اللي انا خلقتكم عليها ارجعوا الي تفرحوا انا خلقتكم تكونوا في وضع افضل واجمل واحسن من كده ارجعوا الي ارجع اليكم خلي بالكم لماذا خلي لماذا نرجع الى الله؟ ليه نرجع ليه؟ واحد واحد تخيلوا بعض الاخطاء بتاعتنا الفظيعه عايزنا يقول كده يقول كده الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متخاطيا عن أزمة الجاه، ما يدفعني الى التوبه حلاوه ربنا داوود يقول له ايه؟ من مثلك؟ من يشبهك في الآلهة؟ من يشبهك يا رب؟ يتعجبون منك. أنت حلو جوي. أنت جميل. ده اللي يشجعني للعودة، خلي بالكو لو ربنا ما يقبلش الخطاه ما كناش رجعنا. الشيء الوحيد المشجع للعودة للرجوع حب الله وقبول الله للخاطي. ارجعوا إليّ أرجع إليكم، ارجعوا إلي أرجع لك ما يدفعني، ما يشجعني، ما يلزمني بالعودة إلى الله، حب الله إليّ. خلي بالك، مهما كانت كمية خطاياك، مهما كانت نوعية خطاياك شرور قبيحة، مهما كانت كيفية السقوط بشوق واجتهاد ارتكبت كمية نوعية كيفية سقوط هو ده الأهم هو ده الأبدية، هو ده المطلوب، هو ده الحقيقي، هو ده الباقي، هتموت الحياة كبخار، بيقولوا كده عن الحياة واحنا أطفال نلهو بها ما نحسش بيها ونحن شباب لا نراه بالعمر واحنا صغيرين بنلعب بيه واحنا شباب ما بنشوفوش عندما ندرك قيمته لا نجده عندما تعرف قيمة العمر معنى العمر ما تلاقيهوش كل ثانية مهمة في حياتك كل ثانية مهمة في حياتك خلي بالك أقوم الآن وأسهد إلى آي النهاردة مش بكرة ما فيش بكرة ما فيش بكرة ما تأجلش فاكرين الجاهلات مكتوب عن الجاهلات وأخيرا أنت كنت فين أولا كنتوا بتعملوا إيه قدت عنت مين أخيرا طب لا الباب اتقفل مشكلة لما الباب اتقفل مشكلة اوعى الباب يتقفل وانت بره اوعى اوعى يصرخ الله في وجهك قد اغلق الباب اوعى اوعى اوعى اوعى كنتوا فين يا جاهليه؟ ما تعرفين عارفين الباب هيتقفل واي وقت والنهارده قبل بكره العمر مش مضمون فاكرين شمشون لما راح عندي دليله كان قوي وقعد يضيع في الوقت تقول الفلسطينيين عليك يا شمشون يقوم قوي ويقعد مكان يقوم ينتصر ومكانه مناخ سيء أرض غير جيدة تربة غير صالحة عندما سكن فيها مات في أرض غربته وتبهدل وتهان في معبد داجون جعلوك حيوان عشان اتأخر أقوم الآن وأسهب إلى أبي آل. مفيش وقت الموت مش هيستنانا، الموت مش هينتظرنا، اوعى ايه تأجل، اوعى ايه تأجل توبتك، قوم بسرعة، ياما ناس في الجحيم النهارده، يا إيه اللي جابنا هنا؟ ويقعد يحسب خطاياه إلى إيه جهة صغيرة، لا تتناسب مع تمر العقوبة الفظيع، عقوبة وصعبة ومش هتخلص، فيشعر إن خطاياه كانت تافهة، خطاياه كانت قليلة، إيه اللي جابك هنا؟ يا ابن المسيح يا اللي مات المسيح من اجلك يا اللي اتهان واتبهدل عشان خاطرك لماذا لم تستفد بتعبه وبموتوا عنك ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب كل سنه وانتم بكل في خير